پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای کله کله یو سړی د خلکو د خنداد په اړه خبرې کوي چپ رب گئ تر واسر جوړي د خلکو د خنداد په اړه ته پدانه ده خبره د نو سیده سبا د خبره خونه د الله رسول فرمای د یو جهنم ته دومره لاندې ورلسی لکه د اسمانه ستر مزه کې څو لارې د پنځه سو کال لار د الله رسول فرمای د پردی خبره وجهنم ته دومره لاندې ورلسی چیش دی؟ یو مجلس دی اومی کهی؟ یو مجلس دی اومی که دعبالوز؟ یو چایو کلپ را واسطوی شعیر دیکی؟ عالکو کشنی عالکو؟ اشعاری ویلی بیویلی ویل پروردگار غق می در جی که یا تیش شیرون شیر کی ویلی پروردگار غق می در جی که یا اللہ، سکه یا رب رب العزت ویزمار جا خطال در دا خو اعظم ته عامه خبره بچاو صدر وزیر اعظم پلانای او پلانای موږ به دا خبره کوله چې ما ځکه تر تا د رسیدګیا و الله ته وای و الله چومره ولدا خدای ز شاعر یم او ست ته خبره دي د اندازه ولګه ود د په شعرو کې د ایمان اخلاصي د سرې د ایمان نو معاذ بن جبل هغه بیا پرامنه سم فرمایي څوک به داشی میچه سن کړي چته وی هغه اما تو وی که اما ګپه وکړه لا اما الله <سؤال> رسول فرمای دی په الله او جهنم ته د عمره لاندې ورلکی لکې لکدا اسمانه ستمز کې څولار ده د عمره په جهنم کې نورې لکې الله رسول فرمای وای کوم سړی چې د خلکو د خندېدو د پارا ګپی کوي پر پراغه پرداغه نو خبر خقر درواغه او دا د الله رسول فرمای دی سړېلې دی حلاکت و تباهي وی تباهي وی تباهي درهوار د الله رسول وکړم برباد دی برباد دی برباد د الله رسول فرمای تباهید تباهید تباهی ته اغچا د پارا چدی د خلکو د خندېدو د پارا ګپې کوي یا وخا او بلغه تورور دروازه رښتیا سره کړی د الله رسول ما استاو د الناس ما استاب اندرون ما استا مجلسونه بغیر د خبرو پر کیږي لريو ایتو صحابي وفات شو وفاتو پیغمبر علیه الصلاه والسلام جنازه سو کپن سو مطلب دفن سلو لک کله پیغمبر سن جنازې المنزور ک بیا د پټ کی او مواب سوي یو صحابي والله ما شاء الله ولاری جنت دره ته جنت مبارک لله رسول ټول تاسو وی ولیا رسول الله مو المبارک ته جنت ترتوا ما پر ایمان مړ سو پر اسلام مړ سو تھا د جنازې منځ ورکه لله رسول توا پر مې تڅه په خبره کې لا یعنی خبره به خبره تخلیه وتلې او ربيع خونو جنت مبارک په خبره کې تر تخلیه خبره تاسو ما ټول لا یعنی دې به مقصد به غرضه به ځایه دې څو ټول میږه سننه سم پیغم برای سلام ده جنازیل منز ورکی او دا خبر بیاو سرکی قبر تیه والا که یعنی خبر کرده والا نو بیاو با چه چم بگو زما اوستا جون چه توتل سره دیه خبر سرده دا خبرو خبرو ما تا چو کو یارمولی ساب عمل نور بنده که تیه چکه زوم یارا یو خو زما جون دا غده نو زب چه چم بگو سیسو زب چه چم بل خبره دا, دا کم سه کم دمر پاتخا چاته ولاږي چې بیان واوري یو عمل په ماکستا یا پاتاخ ز کتابو ګورم ته له ما واوري نو مخکمال تا کارونه ډیر کوله خبره د کوپرونو ماو تا په ایده کې دغه خیال وساتو یا کوپرونو ماو ستا په فکر عامه خبره واغه ګنایه کبیره ونو بمژو او دغه ګنایه دا, دا کم سه کم د توبه توفیق په الله را کید از ما بیانو بده با شي بیا نور نو زه یو حدیث نوزا بيخي پا سوونا پا زرو كدر تويم دوراج بيولاك كساكي گود زوام جارة يوم صدقائي وواي صل الله عليه وآله وسلم دازمان دا پارا كافي دا نوزا الله رسول فرمائي چه کل ازمانم ولی کل صدق اغسر ولی کل صل الله عليه وآله وسلم دا صدقائي جارية دا ترسودا لکل دي سوابون مسل صلصتا پا عملنا ما كده نو کم سے کم انسانانو خبروم چې دا خو غټ گناہ ده دا خپر دی دا منافقت دی دا د اسلام او دی نو به سړی په پوس او پاینده کې بینه کومه ورځې ما د اخيان نو د الله رسول فرمای وي دا شي اغه خلق شدي خلق خندې دروغ ورتواي د خلکو د خندا د پاره کم کم خبرې جوړي تباحد تباحد تباحد دا خلکو د پاره درې واره د الله درې واره څه so, یې